саме когось організували, оце вони зробили голодовку, забирали у людей все – корові, свині. Я дуже пам'ятаю, що мій брат вами була свинята, я дуже пам'ятаю, що він взяв заколов і дровами накрив, щоб не забрали. У селі, за словами жінки, ходили представники місцевої влади по хатах і забирали у людей збіжжя та їжу. Дуже всього все, отако, як сидять хто якось меню чого має, то посадить дітей, дасть їм, щоб вони сиділи на ньому, то прийде. Таких дві жінки були, поставили, вони ходили всього витрасали, а під воду їхала сідом за нею. Вона зайде в хату і розкидається діти і все одно під них забереш. Олена Гуртовенко розповідає, носила родичам страви, мати готувала їх на дві сім'ї, бо мала корову. Відровий баняк ляла літвом молока і жменьку, чепала цих клуб. Мама мені в цей гладучок кляли, це вони там зварили, і каже: нас занеси цим дітям. Бо дуже голодували. То я занесла, а цяша дуже вредна, вона Єрі називалася.